Kirjaston tiedonhakuporttaali Andorista löytyvät TTY-kirjaston elektroniset ja painetut aineistot. Voit hakea suoraan Andorissa osoitteessa tut.fi kautta Andor tai käyttää kirjaston etusivulla olevaa hakutilaa erilaisena välilehtineen. Andorin hakutuloksissa ovat mukana myös kokoelmatietokanta Tutkatin painetut aineistot. Tutkatista näet painettujen aineistojen sijainti- ja saatavuustiedot. lehdet voit hakea elektronisia lehtiä lehden nimellä. Välilehden oikean alakulman e-lehdet-linkistä pääset selaamaan e-lehtiä ja e-kirjoja nimekkeiden mukaan aakkosellisesta listasta tai aihealueittain. Painetut lehdet-linkistä pääset selaamaan kirjaston painettuja lehtiä tutkattiin. Haetaan esimerkiksi Nature genetics lehtejä Lehden tiedoissa kerrotaan muun muassa, onko se vertaisarvioitu, sekä lehden lyhyet julkaisutiedot. Opinnäytteet-välilehdellä voit hakea TTYllä tehtyjä opinnäytetöitä, jotka on julkaistu elektronisessa muodossa vuodesta 2007 alkaen. Välilehden haku kohdistuu oletuksena Tut-Depub. Julkaisuarkistoon, jonne pääset myös välilehden linkistä. Voit katkaista hakusanan asteriskilla. Valitsemalla väitöskirjat haku kohdistuu tutkimustietoportaali Tutkrisiin. Vanhemmat väitöskirjat eivät ole saatavilla koko tekstinä, mutta voit tarkistaa painetun version saatavuuden Tutkatista seuraamalla SFX-linkkiä. Painetut opinnäytteet-linkistä pääset selaamaan kaikkia painettuja opinnäytettöitä Tutkatissa. Melinda-linkistä pääset puolestaan hakemaan muiden korkeakoulujen opinnäytteitä. Verkkosivut-välilehdellä voit etsiä kirjaston verkkosivulta tietoa haluamastasi aiheesta. Etusivun hakulaatikon ensimmäisellä välilehdellä on linkki e-aineiston etäkäytön ohjeisiin. Uutuushankinnat-sivulla on esimerkkejä viimeisimmistä kirjahankinnoista. Kurssikirjat-sivulla voit hakea pelkästään kurssikirjoja esimerkiksi kurssin nimellä. Ja Tietokannat-sivulta löydät kaikki TTYn kirjaston tietokannat. Kun haluat tehdä tiedonhan Andorissa, siirry osoitteeseen tut.fi kautta Andor tai seuraa alareunan linkkiä. Andorin etusivun ylälaidassa on hyödyllisiä linkkejä. Voit hakea e-lehtiä ja e-kirjoja tai selata niitä nimekkeiden mukaan tai aihealueittain. RefWorks-viitteiden hallintaohjelma löytyy osoitteesta refworks.proQuest.com. Voit jättää palautetta Andorista palautelomakkeella. lomakkeella. Lyhyet käyttöohjeet opastavat tiedonhaussa Andorissa. Linkki kirjaston sivuille. Menuvalikosta voit puolestaan valita käyttöliittymän kielen. Haetaan tiedonlähteitä esimerkiksi esineiden internetistä. Voit tarkentaa hakutuloksia näytön vasemmanlaidan valikosta. Koko teksti verkossa-rajauksella voit kohdentaa hakutulokset esimerkiksi lehtiartikkeleihin, joihin on pääsy kirjaston kautta. Andorin hakutulokset sisältävät siis oletuksena myös aineistoa, jota ei ole TTYllä hankittu ja johon ei ole pääsyä. Tällaisista aineistoista voit tehdä aineistopyynnön kirjastolle. Tieteellinen ja vertaisarvioitu artikkeli on käynyt läpi vertaisarvioinnin. Peer-review-artikkelin ovat arvioineet sekä julkaisusharjan toimitus että sen valitsemat ulkopuoliset asiantuntijat. Open Access rajaa tulokset sellaisiin tieteellisiin julkaisuihin, jotka ovat avoimesti saatavilla verkossa. Kirjastoluettelon Kirjastoluettelorajauksella saat näkyviin kirjaston painetut aineistot, kirjat, lehdet ja opinnäytteet ja joiden sijainti- ja saatavuustiedot löydät Tutkatista. Alempaa löydät lisää rajausmahdollisuuksia, kuten aikarajauksen ja tieteenalan. Rajataan hakutulokset esimerkiksi vertaisarvioituihin lehtiartikkeleihin, joihin TTYllä on pääsy. Viitetiedon Koko verkossa-linkki kertoo, että artikkelin on pääsy kirjaston kautta. Androidissa on kaksi tapaa, miten artikkeli aukeaa luettavaksi. SFX-välisivun kautta pääsee artikkelin käsiksi klikkaamalla tietokannan nimeä. Voivat myös avautua suoraan luettavaksi ilman välivaihetta. Hakutuloksia voi käsitellä eri tavoin. Pysyvä linkki ikonista saat Andorin osoitteen kyseiseen viitteeseen. Viittaa tähän ikonista saat tehtyä valintasi mukaisen viitetiedon, esimerkiksi lähden varten. Voit lähettää tiedot kyseisestä artikkelista sähköpostitse. Voit tallentaa viitetiedon väliaikaisen kansioon, jonka sisällön voit lähettää sähköpostitse tai viedä RefWorksiin. Lisäksi voit viedä viitetiedon myös muihin viitteiden hallintaohjelmiin. Web of Science ja Scopus viittaustiedot kertovat, miten monta kertaa kyseiseen artikkeliin on viitattu. Altmetriikkaluku puolestaan kertoo artikkelin näkyvyydestä muun muassa sosiaalisessa mediassa. Huomaa, että nämä tiedot eivät kuitenkaan ole reaaliaikaisia. Tarkat luvut voit tarkistaa kustakin palvelusta. Tarkennetussa haussa voit tehdä tarkempia hakulausekkeita sekä määritellä jo etukäteen tulosten rajausta. Mitä enemmän teet rajauksia, sitä rajatumpi hakutulos on.